До Запорізької обласної ради приїхали троє представників Вільнянської громадської організації батьків дітей інвалідів «Ми можемо». Ми приїхали сьогодні до обласної ради на сесію підняти ще раз питання стосовно неправомірних вимог облводоканалу винесу лічильників за межі, територіальної, за межі території двору. Це незаконно. Обласний водоканал звертається на те, що ці вимоги були прийняті Запорізькою обласною радою. Але цей закон НКРЄ не, не зобов'язує вже існуючих абонентів виносити ці лічильники заглядовими колодцями. Або створити дорожкове до Обласний водоканал змушує жителів приватного сектору Вільнянська виносити оглядові ями разом із лічильниками на територію міста. Аргументується тим, що вільнянці нібито крадуть воду, хоча труби у приватному секторі закладені ще у 60-х, 70-х роках. Тому витоки води у нас всюди, але ані міська, ані обласна влада цим не переймаються. Вони ці втрати води списують на розкрадання. Якщо ви хочете, щоб розкрадання припинилося, ремонтуйте Труби І не коштом людей. Нагадаємо, 16 липня четверо вільнянців показали знімальній групі Суспільного дві водоєми з питною водою неподалік міста. Пояснили, Ці ставки утворилися через те, що на водогоні між Запоріжжям та Новомиколаївкою пошкоджена півметрова труба. За словами місцевого жителя Володимира, раніше тут була ґрунтова дорога, якою люди щодня їздили від навколишніх сіл до міста. А зараз транспорт не проїде. Місцину на кількасот метрів залило водою. Це озеро знаходиться у нас вже четвертий день. Приїхали, е, воду відкачали, чопик забили, поїхали. Через два дні воно потекло опять. І саме обідне, що на нашу територіальну громаду Павліську шлють довгий, що у вас там Сумасшедші долги за заборонені за запитну воду, а, вибачте, ну, за 4 роки, випадку, скільки води пішло просто по на поліцейським, по карантину? Чому вега? ми повинні я платити за те, що воно біжить просто, просто воно біжить просто я на Якщо туди ставите людей, так ставте тих, які будуть переживати. Якщо ставите керувати людей, то ставте тих, хто буде перейматися своєю справою. Цей водогін можна було давно відремонтувати, а його просто латають чопиками. Це. Чому ти не викопаєш 50 метрів і не заміниш відрізок труби один раз? А хто підрахував, скільки грошей витратили на постійне латання труби? Пориви водогону і витік води впливають на суми у платівках містян, повідомив колишній депутат Вільнянської міської ради Микола Терещенко. Мені на сьогоднішній день прийшла 6800 з чим-то платежка. За що? Я не розумію. За те, що я плачу по счётчику? Якщо ви такий вже, ну, як вам сказати, Дуже боліти за людей за гроші, що не платять. Так ви ж у вас є вся техніка, щоб нарузи де постороння врізка, є щоб да, обнаружиться. Це. Це, да, це все є, це все є штрафують, просто технологій. вони склали все на людей. На моє запитання до обговореканалу, до четвертого цеху. Кодільникові відповідь була така, що вода, просто там яма залишилася, не зарита, тому що дуже часто рве, але вода там дощова, а не питна. Ось зараз беремо собою. Пушкіна близько 200 метрів замінити, і в інших місцях, по інших вулицях, хоча б частково те, що де найбільше порибів.» Директор підприємства Сергій Басанський коментувати ситуацію журналістам Суспільного під час сесії 29 липня відмовився. Депутати ухвалили рішення направити до голови облради Олени Жук доручення перевірити господарську діяльність комунального підприємства «Облводоканал», дослідити Причини тимчасових відключень водопостачання, що мали місце в окремих районах області. А також вивчити ситуацію щодо винесення лічильників та водогінних колодязів за межі приватних будинків в області. Для цього на наступній сесії облради створити спеціальну депутатську комісію. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.